akkor sem alázhatnak meg, ha rosszul viselkedtem. Szerintem tök jó lenne, hogy nekem is néha valaki betartan egy ilyen kártyát, hogy tudjam, hogy merre van a arra. Mert az életben a legfontosabb, hogy az ember tudja, hogy mik a jogai és mik a kötelességei. És ezek mentén aztán sokkal könnyebb eligazodni. És a mondó erre tanítja a gyerekeket. Bátor gyerekeket az iskolában. Segíts, hogy legalább 40 iskola gyerekei tanulhassanak együtt a mondóval.